کم سبسکرائبر کی وجہ سے برا وہی فیل کرتے ہو آپ کے سبسکرائبر کم ہیں اور آپ مانیٹائز کرنا چاہتے ہو پر نہیں ہو رہا آپ سبسکرائبر بنانا چاہتے ہو پر نہیں ہو رہا تو یار میرے جیسے ہی سمجھ لو یہ دیکھیں میرے چینل پر بھی 29 سبسکرائبر اور ویو بھی دیکھ سکتے ہیں آپ اگر اس ویڈیو میں بتاؤں گا کہ ہم سبسکرائبر کیسے لے سکتے ہیں بھائی ایک دن میں پچاس یہاں اس سے بھی زیادہ ہوتا ہے اور یہ دیکھ سکتے ہیں میرے جیسے آپ پب چینل ہے تو آپ صحیح ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو آپ نے کیا کرنا ہے سبسکرائبر لینے کے لیے آپ نے یہ سرچ کرنا ہے سب پلس اور یہ اس پر کلک کرنا ہے فری یوٹیوب سبسکرائبر تو آپ نے ذرا ویٹ کرنا ہے ٹرائی ایٹ ناؤ پر کلک کرنا ہے یہاں آپ نے نا اپنے چینل کا یو آر ایل نہیں ہوتا اسے دینا ہے کیسے دینا ہے اسے یہاں پہ کلک کرنا ہے اور یہاں پہ رائٹ کلک کر کے کاپی اگر آپ آپ موبائل پہ گا رہے ہو تو وہ بھی ایسے ہی ہے نا یہ دیکھیں موبائل پہ گا رہے ہو تو اس کا طریقہ یہ ہے آپ اپنے چینل پہ جاؤ اور یہاں پہ تین ڈاٹ ہوں گے اس کو دباؤ اور کاپی لنک کر لو بس और यहां पे दबा के रखोगे तो पेस्ट कर देना मोबाइल पर यहां पे तो राइट क्लिक कर पेस्ट और यहां पे आई एम नाटरबोर्ड पर टिक करना है जैसे मैं करूँ ऐसे यार सब्सक्राइब कर दें हमारे चैनल क्योंकि आपको ये वीडियो से बहुत फायदा भी हुआ है हो जाए। रुक जाओ रुक जाओ फिर मेरा नेट्स लूच आ रहा है इसलिए नहीं था हो रहा क्योंकि ये देखें یہ بھی ہو گیا کیونکہ میں نے یہ اگر آپ اوپرا یوز کرتے ہو تو آپ نے یہ ویب سائٹ میں جا کے یہ والے پر کلک کرنا ہے اور یہ آف کر دینا ہے تو اس پر آپ نے کلک کرنا ہے لٹ می نو اور یہاں پہ آپ نے فل کر دینا ہے اپنا ای میل ایڈریس یا جس پر یہ بنی ہوئی ہے اس کا پاسورڈ میں یہاں تو دیکھ سکتے ہیں میں نے جی میل ڈال دیا اور پاسورڈ بھی ڈال ہی دیا تو آپ نے کیا کرنا ہے پھر پر کریئٹ اکاؤنٹ پر کلک کرنا ہے یار بیک گراؤنڈا آپ نے کیا کرنا ہے پھر جی میل اوپن کر ہے یار اتنی اچھے سے کر رہا ہوں اس لیے پوری ویڈیو دیکھنا جی میل آن کر تو دیکھ سکتے ہیں جی میل اوپن ہو رہا ہے آپ نے بھی ایسے اوپن کر لینا ہے اگر موبائل ہے تو موبائل پہ ये आ गया प्लीज़ वेरीफाई अकाउंट तो कोड ये इसे कापी कर लेते हैं या आप याद कर सकते हैं भी चलो यार कापी कर लो या पेस्ट कर देते हैं और एक्टिव पर क्लिक करते हैं यार जैसे मैं कर रहा हूं वैसे करना है और वीडियो को एंड तक देखें क्योंकि ये आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है आपको जरूर इससे फ़ायदा होगा تو آپ نے کیا کرنا ہے نے چینل پر جانا ہے میں نے اوپن کیا ہوا ہے اور ویڈیوز میں جا کے ویڈیوز پر یہ تین ڈاٹ پین رائٹ کلک کی کرو اور کاپی ایڈریس اور اسے آف کر دو بند کر دیا اور یہاں پہ ڈال دینا ہے تو میں سارے ڈال دیتا ہوں یہ نہیں یہ کو نہیں یہ اس کا لی ہے نا تو اس کا اب لینا ہے ایسے کرنا ہے میں ویڈیو پاز کر کے سارے تو دیکھ سکتے ہیں سب میں میں نے وہ لنک ڈال دیے الگ الگ ویڈیوز کی اور سب, اپنے چینل کی ڈالنی ہے کسی اور کے نہیں سبمٹ مائی ویڈیو پر بھی کرنا ہے یا شاید میں نے کا پرابلم تھا میں نے نا اسے مطلب اس کو پھیر دیا بول کے بھائی دباتا کیوں تو یہ دیکھ سکتے ہیں یہ سب آپ ریڈ کر سکتے ہیں فری میں جو ہے نا آپ کو دس سبسکرائبر پندرہ اور ملیں گے اور بیس لائک اور بیس چینل جی جو ہے और हमने यही करना है क्योंकि हम पैसे दीजिएगा यही नहीं, दी नहीं करेंगे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें क्योंकि ऐसी और वीडियोज़ में लाता रहूँगा तो आपने क्या करना है ये मीनिंग है आपने करना क्या है ये वीडियो और है इतनी नेक्स्ट वीडियो और इन इन तो पहले क्या करना है लाइक एंड सब्सक्राइब जल्दी करना क्योंकि वो देखें इसे मैं कर देता हूं कैसा करू यार कर देना है आपने और कंफर्म कर और कंफर्म पर क्लिक करना देख सकते हैं ये सक्सेक्स हो गया اور ایک نیا اور آگے تو آپ نے کیا کرنا ہے یہ سارے کر دینے تو بھائی لوگ میں نے سارے کر لیے یہ آخری ہے تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں گا کہ بھائی کیسے کرنا ہے آپ نے اس پر کلک کرنا ہے لائک اینڈ سبسکرائب اور اسے نوٹ دیتے ہیں اور یار یا ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں کیونکہ ایسی منی میکنگ ویڈیوز آپ کو ملتی رہے گی وہ بھی منی میکنگ تو نہیں آئے پر سمجھ لو یار آگے ویسی بھی آئیں گی کیونکہ ایسے ہاں یار تو یہ دیکھیں لائک ہو گیا اور کراس کرنا, اور کرنا. ہے اور کنفرم کر کلک کرنا یا ہے یہ دیکھو یار کتنی محنت کیا آپ کو بتانے کے لیے اتنی محنت کی کرتی ہے تو نا سر ہے کہیں کر دیکھ اور میں اس لیے اور یہ یو ہیو ایکٹیویٹ دا اسٹارٹ اپ ہو گیا ٹھیک ہو گیا اس ویڈیو میں اور یہ دیکھ لو یار آپ کو سمجھ جائے گی کنگریچولیشن اور کم بیک تو دیکھ چکے ہیں ٹھیک ہے ہو گیا آپ کو نا یہ نیکسٹ بارہ ہارس میں سبسکرائبر مل جائیں گے اس ویڈیو میں اتنا ہی جب آپ یہ ویڈیو دیکھے ہو گئے تو آپ کے دیکھ لینا ابھی میرے 29 ہیں نا ابھی نیچے کر کے سبسکرائب کرو اور دیکھو کتنے ہو گئے اور میں آپ کو بتا دوں ایک سبسکرائبر فری کیسے نہیں یہ کوئی ویبسائٹ وغیرہ سے نہیں ایکٹیویٹ جو آپ یار ایک ویڈیو دیکھے گا آپ نے کیا کرنا ہے میری ویڈیو کو نیچے کرنا ہے اور سبسکرائب پر کلک کرنا ہے اور بیل آئکن کو پریس کر دینا ہے مجھے نوٹیفکیشن آئے گا نا پھر آپ نے سبسکرائب کیا تو میں آپ کو بھی سبسکرائب کروں گا اور آپ کی ویڈیو بھی دیکھوں گا اور بھی کروں